منهم لمعرفه سبب مرضه او ايجاد علاج له وعندما اشتد عليه المرض نادى على والده وقال له ان سبب ما انا فيه هو حبي الكبير لفتاه فقيره ولا استطيع ان احصل على موافقتها على الزواج بي فقد علمت انها تريد شابا ملتزما يتقي الله وانت تعرف انني لا اداوم حتى على الصلاه حزن الاب كثيرا بعد سماعه لكلام ولده وفي نفس الوقت غضب غضبا شديدا من الفتاة ثم قال لابنه غدا ستأتيك راكعة وسوف تتزوجها في نفس اليوم أرسل الأب أحد رجاله لوالدي الفتاة وأعطى لهما مالا كثيرا فوافق على زواج ابنتهما دون رغبتها ثم استدعى مأذون المدينة ليعقد القران وسأله هل زواج ولدي بفتاة دون أخذ موافقتها يصح؟ قال المأذون بعد أن استلم مبلغا كبيرا يصح طالما وافق ولي أمرها وبعد قليل جاءت الفتاة وكان الشاب ينظر إليها بحب كبير فوجدها تنظر إلى السماء وتبتسم وعندما سألها الشاب عن سبب ابتسامتها رغم الحزن الواضح على وجهها قالت له كان يجب على والدي أن يرحم ابنتهما ولا يبيعاها مهما كان الثمن وكان يجب على المأذون أن ينطق بالحق ويخبرك بأن زواج الإكراه باطل وكان عليك أن ترفض مثل هذا الزواج لقد غر أبي وأمي طعام الدنيا فسلماني لك والمأذون طمع في مالك وخافك ولم يخف الله عز وجل وأنت أيها الشاب العاقل رأيت شفاءك في زواجك مني دون رغبتي ولكل هذا لا ملجأ لي غير ربي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 خير لي أن أموت بمرضي من تدمير قلب فتاة طاهرة بريئة ثم سمح للفتاة بالمغادرة هي ووالديها بما أخذ من مال وطلب من أبيه أن يحضر له شيخا يقوم بتحفيظه القرآن ويذكره بأمور دينه وكيف يكون شابا تقيا وبعد عام واحد تغير حال الشاب تماما وأصبح يقيم الصلاة في أوقاتها ويصوم أكثر الأيام ويقوم الليل ويدعو الله في الثلث الأخير أن يقبل توبته ويثبته على ما هو عليه وعندما وجد نفسه أهل للفتاة ذهب مع والديه لخطبتها. وكم كانت سعادة الفتاة وأسرتها بقدومه ووافقت على الزواج به وعاشا في سعادة ورضا من الله سبحانه وتعالى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 وجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين